سانس ایک ہوا جو ہمارے اندر بھری ہوئی ہے اور اس ہوا نے صاحب ہم سب کا نا بیڑا غرق کر رکھا ہے یہ ہوا جب تک ہمارے اندر ہے نا صاحب ہمارا جو ہے نا حال بہت خراب رہے گا تو یہ ہوا جو ہے حضرت اگر یہ انسان کے اندر بھری ہوئی ہے تو انسان اکڑ جاتا ہے غرور تکبر کرنے لگ جاتا ہے یہ ایک انڈیا کے بزرگ تھے سید حسن چشتی بزرگ آپ کے عمل کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنا اللہ کے محبوب ترین بندے تھے کہ آپ کی محفل میں جو بندہ سچے دل سے آ کے بیٹھتا نا اس کو آقا کریم علیہ ہی سلاد و خواب میں زیارت ہو ہوتا جو سچے دل سے آپ کی محفل میں آ بیٹھتا اور یہ سیدوں کے گھرانے کا ایک اقول تھے آپ کی محفل میں آنے والے سچے دل سے بیٹھنے والے جتنا بھی لوگ تھے ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اس رات کو خواب میں آقا کریم علیہ کی سلاد کی زیارت ہو جایا کرتے تھے تو ایک دن آپ کی بیوی نے بولا کہ حضرت سب کو دیدار کروائی جا رہے ہیں ذرا ہمیں بھی دیدار کروا دیجیے ذرا ہمیں بھی آ کریم علیہ ملے گی کی زیارت کروا دیجیے سب کو دکھائی جا رہے ہے اور یہ یہ بھی حقیقت بات ہے حضرت کے جو چیز ہمارے پاس ہو نا اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ علامہ صاحب کا بیان سننے جو سارے آئے ہوئے ہیں وہ بیان سننے آئے ہوں گے کچھ چیک کرنے آتے ہیں کچھ دیکھنے آتے کہ علامہ صاحب بیان کیسا کرتے گئے سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہاں پر بھی کچھ یہ ماحول تھا اندر ہوا بھری ہوئی ہے کہ لوگوں کو دکھائی جا رہے ہیں بڑے پیر بنے ہوئے ہیں گھر کو تو آپ پوچھ لیں گے ہمیں دکھائیں تو ہم مانیں ہمیں زیارت ہو تو ہم مانیں کہ آپ اتنا بڑا کام کر لیتے ہیں تو قدر نہیں جی تو سید بادشاہ جو تھے آپ نے فرمایا چلو ایسا کرنا کہ آج نا جو شادی کی پہلی رات کپڑے پہن کے آئی تھی نا تو وہ کپڑے پہن لینا سنگھار کر لینا خوشبو لگا لینا بال سنوار لینا اور دلہن کی طرح نا سج سمر کے ایک کمرے میں بیٹھ جانا پھر دیکھتے ہیں جو رب کو منظور ہوگا ہمارا کام تو راستہ دکھانا ہے منزل تک پہنچانا اسے رب کی ذات کا کام کرنا وہ وہاں پر بیٹھ گئی تو آپ نے نا تصرف کے ساتھ وہ جو آپ کی بیوی تھی بزرگ ہو چکی تھی بوڑھی تھی بالکل عمر رسیدہ تو آپ نے تصرف کے ساتھ نا وہ جو بوڑھی عورت تھی آپ کی بیوی جو تھی ان کے بھائی کو کھینچا ان کو بلایا وہ آئے سید بادشاہ کے پاس بیٹھے گفتگو ہوئی تو پھر اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن کو مل لوں حضرت اب یہاں پر بھی بہت بڑی بات ہے کہ آج تو حضرت یہ دور ہی نہیں رہا آتے ہیں جی سیدھا منٹ آ کے اندر کدھر آئے ہیں جی بہن کو ملنے آئے ہیں حیا نام کی تو چیز نہیں رہی تو پہلے کیا ہوتا تھا اجازت مانگی جاتی تھی بہن کے گھر آئے ہیں اجازت مانگ رہے گا کہ اجازت ہو تو میں اپنی بہن کو مل لوں تو سید بادشاہ فرمانے لگے آپ کو بلایا بھی اسی وجہ سے گا تمہاری بہن سے ملوانے کے لیے بلایا گئے دل میں یہ خیال کیا تو اندر جا کے کیا دیکھتے گئے کہ آپ کی بہن جو بوڑھی ہو چکی ہے عمر رسیدہ گئے بال سفید ہو چکے گئے اور حالت کیا ہے کہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی بڑے حیران ہوئے وہاں پر تو کچھ نہیں کہا باہر آئے اور آ کر سید بادشاہ کو عرض کرنے لگے کہ یہ میری بہن کو کیا ہو گیا یہ اس عمر میں بھی اس طرح کے شوق پال رہی ہے تو سید بادشاہ فرمانے لگے اس لیے تو میں نے بلایا تھا کہ ذرا آ کے حال دیکھ کہ تیری بہن کیا کر رہی ہے تو وہ جو بندہ آیا تھا اس بوڑھی عورت کا بھائی وہ واپس بڑھنا اور اس نے خوب زدو کوب کیا وہ سخت جملے بولے کہ وہ جو بوڑھی مائی صاحبہ تھی وہ رونے لگ گئی اور دل میں خیال کرنے لگی کہ شاہ صاحب نے تو مجھے فرمایا تھا کہ حضور کی زجارت ہوگی ددارے مجھ ہوگا لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اس عمر میں بھی ضلیل کروا دیا میرے بھائی سے مجھے بے عزت کروا دیا تو دل ٹوٹا دل میں درد اٹھا دل کی دنیا بدل گئی اور جو اندر ہوا تھی نا وہ ساری نکل گئی رو رہی ہے تو بعد میں جب آپ کا بھائی چلا گیا تو سید بادشاہ کے پاس جا کر عرض کر دیا کہ آپ نے آج اچھا نہیں کیا کہ آپ نے مجھے اس عمر میں بے عزت کروا دیا تو سید بادشاہ نے فرمایا کہ یہی یہ تو کرنا تھا میرا یہ مقصد نہیں تھا جو تو نے سمجھا گیا لیکن مقصد یہ تھا جو اندر ہوا بھری ہوئی ہے نا اس کو نکالنا تھا تو ساری سارا دن روتی رہی رات کو جب سوئی دل ٹوٹا ہوا تھا آنسو سے بھرا ہوا تھا دل کی دنیا بدری ہوئی تھی تو کیا ہوا کہ خواب میں آقا کریم علیہ صلاحت و کی زیارت ہو گئی تو صبح اٹھی بڑی خوش کہ سید جی کمال ہو گیا اتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہی آقا کریم علیہ سلاط و السلام کی زیارت نہیں ہوگی لیکن کل جو معاملہ ہوا اس کے بعد میں روتی لگی میرا دل دکھا تکلیف ہوئی تو رات کو آقا کریم کری میرے یہ سلاط و سلام کی زیارت ہو گئی تو سید بادشاہ نے فرمایا یہی تو کرنا تھا یہی تو کرنا تھا کہ جب دل کی دنیا بدل جائے گی جب دل میں آقا کریم کری میرے و سلام کا عشق گھر کر جائے گا تب آقا کریم کری میرے و سلام کی زیارت ہو گی وہ فرمایا تھا نا کسی شاعر نے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو نہ چل رہی تو وہ جہاں تو کیوں نہ ان سانسوں کی مالا پر موتی پرود و درود کے پھر چاہے ہو یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہو گے وال یہ دو جہاں صاحب یہ جب اندر کی پھوک نکل جائے گی نا جب اکڑ نکل جائے گی تب کام بنے گا حضرت یہ ایسے نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ محفل کروا لی آقا کریم علیہ سلاط و کا نام لے لیا اور اندر تکبر غرور بھرا ہوا ہے اس طرح نہیں کام بنتا جب تک اندر کی ہوا نہیں نکلتی تو ہمارے نعرے ہمارا عشق کا دعویٰ سب اہمیت سناروں تک کی ہے آگے کچھ نہیں ہے جب تک یہ دنیا نہیں بدلتی تو اس کو جب بدلیں گے نا حضرت تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا